لا يصدق ما تعيشه مدينة العرائش من أفراح خرز كل مدينة العرائش بكل ألوان الفرح والتعبير عن الاعتزاز والفخر بفوز المنتخب المغربي لاحظوا لاحظوا إشعال الشعب الصناعية كل أنواع الأهزيج والأغاني والأو... يعني والتاريخ النساء التي يعني ارتفعت الأصوات داخل ساحة التحرير نزلت مدينة العرائش، أكيد لن نتنا مدينة العرائش اليوم، تعيش فوز يعني تاريخي بكل معنى الكلمة، تعيش مدينة العرائش، رجال والشباب كلشي متفقين حول وراء المنتخب المغربي هذا الانجاز ما جاش يعني يعني شك يعني وصلتهم وصلتهم الرساله ديال الجماهير المغربيه لا بلعنا. بديل على الكاس الجماهير العائشيه والمغربيه لا بديل الا ويحملوا هاد الكاس هذا ويخليوه وشوفوا الفرحه التي لا لا تقدر بثمن لا توصف ها آه هو وليدات العرق اليوم باش يعبروا على كل المشاعر الحب والاعتزاز والتعبير عن الفرح يعيشوا هاد الفرحه الجماعيه ما كتعطاش في كل وقت يعني هاد الوقت هذا ونتمناوه ون... مره اخرى كلهم كيتمناو ودابا كلهم بعد ما كانوا كي يعني التبرعات ديالهم على تحقيقات الفوز الان والتاهل الان عيونهم على الكأس عيونهم على الكأس لماذا لا؟ ياربي <تصفيق> دوما فرحه المغاربه وعلى الشعب المغربي وعلى مدينة عرائش ونجيبوا دائما الربح ودائما ديما الربح ودائما دائما ونجيبو الربح الكأس جيبوها يا لولاد، جيبوها يا لولاد، جيبوها يا لولاد، غنجيبوها، غنجيبو الربع مع السلت، غيفرجونا المنتخب. إذا هما هما في انتظار يوم السبت أمام المتأهل عن مقابلات البرتغال وسويسرا، إذا اللي جا الليجا اللي جا يعني الديرها هو الحكم هو الفيصل ما بيننا وما بين جميع المنتخبات.